فرهنگ و زبان آلمانی با سلام در این ویدیو ده شغل اول پردرآمد در کشور آلمان رو بر اساس اطلاعات وبسایت استاتیستا به شما معرفی می‌کنیم. ولی قبل از اون لازم مفهوم و تعریف دو واژه درآمد متوسط و درآمد میانگین رو به شما توضیح بدیم. درآمد متوسط رقمیه که توضیح درآمد افراد شاغل در یک شغل رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. بدین معنی که نیمی از افراد بالای درآمد متوسط و نیم دیگه زیر درآمد متوسط حقوق دریافت می به عنوان مثال، اگر در یک گروه شغلی، افراد حقوق متفاوتی در سال دریافت کنند با حقوق متوسط میتوان افراد رو به دو گروه با درآمد زیر حقوق متوسط که در اینجا 64 هزار یورو در سال هست و بالای حقوق متوسط تقسیم کرد. درآمد میانگین از راه تقسیم جمع کل درآمدهای دریافتی افراد شاغل در یک حرفه بر تعداد همون افراد محاسبه میشه. به طور مثال، درآمد افراد شاغل در مثال قبلی تقسیم بر تعدادشون مساوی با عدد درآمد میانگین که در اینجا 63700 یورو در ساله. با این مقدمه کوتاه به سراغ 10 تا از پر درآمدترین مشاغل در آلمان میریم شماره ده مهندس یا مدیر فروشه که مسئول بازاریابی فناوری های تولید شده توسط یک شرکته و وظیفه برقراری ارتباط بین مشتری ها و شرکت رو نیز به عهده داره و درآمد میانگینش در سال 72623 یوروه شماره 9 حقوقدان ها هستند که تحصیلاتشون در زمینه حقوق و قانونه مثل وکلا، دادستان ها و قضات درآمد میانگین سالیانه این گروه شغلی 74,571 یوروه شماره 8 مدیران فروش منطقی هستند که مسئولیت تیم های فروش محلی و اجرای برنامه های بازاریابی مربوطه رو به عهده دارند. حقوق میانگین اونها هم در سال ۷۸۳۹۹ یوروه هفتمین گروه مهندسین امور بیمه هستند که وظیفه محاسبه میزان خسارت و ارائه مشاوره به شرکت های بیمه را به احتید دارند این افراد در سال به طور میانگین 74028 یورو درآمد دارند. مهندسین ثبت پتنت یا همون ثبت اختراع و برند جایگاه ششم لیست پردرآمدترین مشاغل آلمان رو به خودشون اختصاص دادن که در سال به طور میانگین 79540 یورو درآمد دارن. شماره 5 مدیران امور مشتریان هستند که مسئولیتشون رسیدگی به امور مشتریان طراز اول و کلیدی شرکت هاست. این گروه از مدیران در سال به طور میانگین هاد یورو درآمد دارند مدیران امور مالی شرکت ها در رده چهارم لیست ما جای می گیرن. که وظیفه اونها مدیریت منابع مالی و نحوه سرمایهگذاری شرکت های بزرگه درآمد میانگین اونها هم در سال 8 یوروه. شماره سه لیست ما مدیران امور انوال و سهام شرکت هستند که مدیریت دارایی‌های های شرکت ها امل پولی، املاک و سهام رو به عهده دارن برای این کار مهم اونها در سال به طور میانگین 84,025 رو دریافتی دارن پزشکان متخصص جایگاه دوم لیست ما رو به خودشون اختصاص میدن این دسته از پزشکان که در یک یا چند رشته تخصصی پزشکی تحصیل کردن حقوق میانگین سالیانه 82406 یورو رو دریافت می کنن و اما در صدر این لیست پزشکان هر که معمولا به اونها پژوهشگان مسئول بخش هم گفته میشه قرار دارن که به طور میانگین 121227 یورو در سال حقوق دریافت میکنن با تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید منتظر های بعدی ما باشید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید خدا نگهدار